Одразу вмикаються дизель-генератори, які забезпечують основні критичні вузли нашої лікарні. Це реанімація, відділення реанімація, відділення реанімаційних блоків, кардіологічний, неврологічний, нейрохірургічний, плюс всі операційні блоки другому корпусу і в інших суміжних відділеннях.